Мабуть, найближчий до цього – Олександр Долгополу, звісно. Він завершив рік 23-м, незважаючи на травму, У нього був яскравий сезон. Ми спілкувалися з ним на днях. Він сказав, що його основна задача наступного року – це Лондон. Він хоче потрапити в Лондон. Він хоче потрапити до топ-п'ятірки. Він знає, як це робити. Його рецепт зараз він хоче переробити трошки графік тренувальний, він буде брати участь лише у великих турнірах, тобто він буде ризикувати. Адже не участь у маленьких турнірах може відобразитися на його рейтингу. А для того, щоб рейтинг був вище, вище, вище, вище, треба перемагати там, виходити в фінали, півфінали великих турнірів. Ну, Саша зараз робить на це ставку, і я, ну, я сподіваюся, що вона зіграє. Тому паче, що Саша достойний, Саша дуже гарний, талановитий тенісист. І найголовніше, він це може. І він зараз вже відчуває в собі сили це робити. І Хто знає, можливо, реально наступного року вперше українець буде грати в підсумковому турнірі у Лондоні. Я буду дуже щаслива. У нього були б навіть шанси при цих розкладах навіть виходити з групи. Якщо б він попав до групи «Бі», він би, може, і не вийшов. А ось до групи А, можливо, в них там постійні були градації. Тобто там точно виходив Джоковіч, а, а хто там за ним, не знаю, не знаю. Можливо, він би вийшов з групи. Рівень його гри, він грав з цими тенісистами топ-10, топ-8, топ-5. Він обіграв у цьому сезоні Надаля. Я не думаю, що в нього були б якісь проблеми в Лондоні. Можливо, психологічні, що він потрапив на такий турнір, і це так здорово, і не знаю, це важко сказати. Це краще подивитись. Вітіскоп спортивне відео.